Benvingudes i benvinguts a aquest videotutorial de la FEU-ETIC per a la utilització de la plataforma Aulés. En aquesta ocasió anem a realitzar l'explicació de com importar una còpia de seguretat realitzada d'un curs a un curs de, dins de la plataforma. Aleshores, des de la nostra pàgina inicial en el, ens en el curs en el que vivirem interactuar o poderem entrar en este cas. Agafem aquests d'aula de proves que està buit com et vegeu és un curs que està totalment buit i en el part en la part dreta de administració, com vegeu tenim aquí còpia de seguretat. Seria si volguereu realitzar la còpia de seguretat que objectarem en en un altre vídeo tutorial, y que seria la de restaurar una còpia de seguretat. Aleshores n'hi ha dues maneres de restaurar una còpia de seguretat. En cas que vulguem restaurar una còpia de seguretat que tinguem en, el nostre, en la nostra plataforma, vindríem i buscaríem així quina és la que volem restaurar. D'acord? Qualsevol d'aquestes que vulguem restaurar li donaríem el botó de restaurar. I en el cas que vulguem restaurar una còpia de seguretat que no tenim en la plataforma i que normalment tindrem en el nostre equip, hauríem d'anar a aquest apartat d'ací sí i donar-li a l'opció Trieu un fitxer. D'aquesta manera se'ns restauraria la còpia de seguretat que nosaltres tenim en el nostre equip. Aleshores, anem a fer la restauració des d'un equip perquè des d'aquest costat és molt més senzill, simplement hem de donar el botó Restaurar. Per tant, vinguem a Trieu un fitxer, com veieu, si tinc algun fitxer ja utilitzat per a, la, per a la restauració. Continuem parlant de fitxers que tenim en la plataforma ja penjats. Aleshores jo a penjar un fitxer. Buscaria el fitxer en el meu ordinador. En aquest cas, un fitxer que ja havia, havia fet fa un momentet. Aleshores li donaria l'opció d'obrir li posaria un nom, en este cas, nivell 6e, i li donaria a penjar este fitxer. Ja tenim el fitxer preparat, aleshores ja li donaríem l'opció de restaurar. Se'ns se ha obert ja l'opció de restaurar, com vegeu, ja, hi ha una sèrie de, passes, de passos que, que hem de seguir, i de la mateixa manera que ens posava quan fèiem la còpia de seguretat, aquí se'ns obren tots els paràmetres de la còpia de seguretat. Així tenim els paràmetres bàsics, que són els que és de configuració, els detalls del curs amb la, amb la identitat i el, i el títol, les diferents seccions de les que consta del curs, continuem. Eh, si tinguem eh, un curs ja restaurat que no està buit, podríem combinar el, el que teníem a l'altre curs amb el curs que anem a restaurar, eh, com està buit. en aquest cas no, no passa res, aleshores li donem l'opció de continuar, i eh, podríem també restaurar-ho en un curs, que, que, en, en el qualsevol dels cursos que vulguiurem. Aleshores, quan d'això no ens interessa res, restaurem sobre el curs que tenim eh, creat per a l'ocasió, que en aquest cas estaria a Si punxarem en qualsevol d'aquestos, serien cursos que tinguem preparats també o que tinguem també elaborats. Per defecte, aquesta seria la part de configuració, continuem. Aquesta seria la part pedagògica com havíem comentat abans i assistiria els paràmetres de la restauració, com havíem vist abans a l'hora de fer la còpia de seguretat ens donàvem uns paràmetres semblants i ara tenim uns paràmetres semblants a l'hora de restaurar-la. Inicia la restauració i ja tindríem el curs restaurat en el curs que havíem decidit. Ara us dona l'opció de continuar i com veieu en l'aula de proves que era el curs que havia parlat abans o que havia creat abans, tenim el fòrum anterior que era el que, que n'hi havia per defecte en el curs creat i totes les activitats que hem restaurat des de la còpia de seguretat. Fins ací aquest videotutorial, podeu consultar eh, més videotutorials i més, i més materials a la pàgina del portal de CBTIC i al canal de Youtube de CBTIC.